السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على الدريد النهاردة بإذن الله تعالى احنا هنعمل طاجن سمك مكاريل او صينيه سمك مكاريل مفيش مشكلة او طاجن او مشكله طبعا احنا نجيب السمك معانا زي كده هنقطع طبعا الرأس هنرميها مناش اي لازمة خالص والديل والزعلي دي كل بال بالمقص ونفتح السمكه ونقطعها زي ما احنا عايزين نخليها سليمه ما فيش مشكله نقطعها ثلاثه ونقطعها اثنين زي زي زي ما احنا عايزين ما فيش اي مشكله خالص طبعا بعد ما تتقطع هنحطها في محلول ميه بليمون بس ما حدش يحط خل الخل بيخلي الزفاره تمسك في السمك نحط ميه وليمون فقط لا غير بتاع 10 دقائق بس طبعا السمك بينضف على طول مش زي الفراخ والرومي والحاجات دي هي عشر دقائق بالظبط هقطع السمك وهنضفه آه كويس جدا وحطه في المحلول وارجع له كتان وارجع تاني بعد ما نظفنا السمك زي ما احنا شايفين فوش اي حاجه خالص طبعا زي ما احنا قلنا أهم حاجه ما عليه خل عشان ما يتهريش وفي نفس الوقت الزفرة ما تمسكش فيه هو محلول آه مية ولمون بس او آه لمون بس ما مشكلة خالص ما عشر دقائق طبعا بعد كده طبعا هنتبل ال السمك بتاعنا طبعا ليه تتبيله بس برضو ما بياخدش وقت في التتبيله برده 10 دقائق بس معانا توم ومعانا فلفل اسود ومعانا كمون ومعانا ملح ومعانا كزبره طبعا الفلفل الاسود مش هنكتر منه لانه احنا الأساس عندنا الكمون والكزبره والملح طبعا لو عندك كبه ما فيش مشكله خالص احنا طبعا هندقها بال بالهون بتاعنا كده ونحط عليها فلفل اخضر طبعا مش هنحط الليمون دلوقتي ولا الخل عشان طبعا احنا بنعمل بالهون هتطير علينا الحاجات دي ما نخلص خالص هنحط الثوم هنحط الخل والليمون بتاعنا ما شاء الله لا الا بالله بعد ما دقينا التوم هننزل بعصير ليمون وشوية خل ونقلب أنا بحب أحط تتبيلة جوة السمك. الله يبقى طعمها تحفه جدا جدا بس طبعا اهم حاجه ان احنا نصفي السمك حلو جدا جدا من الميه ان شاء الله لا قوه الا بالله متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله ولو حد عايز اي حاجه مني اعملها له من عينيا الاثنين اي اكل اعملها له مفيش مشكله احنا بنعمل وصفات بسيطه وسهله وعلى قد الايد مش مكلفه خالص احنا مش بنرضى نعمل الوصفات اللي مكلفه عشان احنا طبعا عارفين الظروف الناس كلها بشكر كل الناس اللي اشتركوا في القناه وبيدعموني الف شكر ليهم وبستنى طبعا المزيد من كل الناس اللي بيستمعوني ان شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا هنسيبه بقى في التتبيله كده 10 دقايق وارجع لكوا تاني ورجعنالكوا تاني بعد ما تبنا السمك اه وسيبناه اكتر من 10 دقايق بعد كده هناخد بقى الخضار بتاعنا هنجيب بصل طبعا مقطع حلقات مقطع طرنشات زي ما انتوا عايزين ايه اي حاجه مفيش مشكله وبعد كده هنجيب الفلفل اخضر وفلفل اخضر الوان اي حاجه مفيش مشكله برضو طماطم جزر مبشور عادي لو حد عاد عايز يحط آآ آآ بتاع البطاطس مفيش مشكله خالص وطبعا هننزل بشويه من التتبيله بتاعتنا اللي هي التوم والفلفل والحاجات دي وننزل معاهم كمان كزبره وملح وكمون وشويه فلفل نقلب إن شاء الله ريحته حلوة جدا ننزل كمان بشوية بقدونس وشوية شبت <تصفيق> اللهم صل على النبي الخضار ده بيبقى طعمه تحفة جدا جدا جدا بعد ما السمك بيستوي طبعا احنا بنحط الفلفل على السمك فلفل الأسود عشان يضيع الزفارة بتاعتنا كده المكونات بتاعتنا كلها كده ده كويس هننزل بعد كده ايه نرص فيها السمك بتاعنا اي رصه مفيش مشكله خالص ما شاء الله انا برص كده رصه دائريه اهم حاجه زي ما قلنا لازم نصفيه كويس من الميه طبعا مش هنحط عليه ميه ولا نحط اي حاجه خالص لان هو كده كده الخضار هينزل ميه والسمك برضه لسه هينزل ميه ان شاء الله طبعا انا عندي طاجن بس الطاجن صغير على السمك مش هيقضي عملته في صينيه وما فيش مشكله يعني فيش مش مشاكل خالص ولو في خضار فاضل ولا حاجه ممكن نحط هنا في الجناب دي اللي فاضيه الخضار بقى طعمه حلو بعد كده هنجيب شوية صلصة وعليهم شوية زيت وندهن الوش كده ده اختياري يعني مفيش مشكلة بس طبعا بيدي لمع بيدي ايه لمع حلوة للسمك وطبعا فاتحين الفرن من قبلها بعشر دقايق ربع ساعة ونحط السمك في الفرن على الرف اللي من فوق على الشبكة ونسيبه وياخد له بتاع نص ساعه ان شاء الله ويبقى زي الفل هيستوي معانا واوريكم في الاخر الشكل النهائي ده كده صينيه السمك بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله ريحتها حلوه ااا أه وزي ما انتم شايفين مستويه كويس وما فيهاش اي مشكله خالص أه هنغرف دلوقتي واوريكم الشكل النهائي طبعا ده الشكل النهائي بتاع السمك بعد ما اتغرف طبعا اللي فوق ده الصوص ده طعمه جميل جدا وخطير بيتقدم معاه طبعا رز صياديه وطريقه عمله موجوده في صندوق الوصف وطماطم مخلله ولو في سلطه اي حاجه او طحينه اللي انتم عايزينه كله مفيش مشكله خالص بس احنا بنحب ناكل معاه كده لو عجبكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وتعليقات ولو حد عايز اي حاجه يكتبها في التعليقات وانا من عيالي الاثنين اعملها له مفيش اي مشكله خالص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته